Шукай мене щастя, шукай, вустами тебе не роздмухати І скель під тобою не зрушити, з'явившись, зникаєш за край Шукай мене щастя, шукай, в дощах поміж хмар з блискавицями, Я десь між святими любицями стискаю суволь в кулак Шукай між розпук і жалі, у ріках вагітних відповень, у степу, розпеченім полудні, де вогник надії в затлі. В руках зупинися на мить, коли вже нікому не віримо. Бо люди навколо озвірені, кидають до віч, розіпни в ганитвах замаревом світ у пошуках. Див, чи розвивнеться? Шукай мене щастя між бідами, В пустелях безмовних, озвись. Тримай мене щастя, міцніш, Закрила, потомлені битвами, Тоді лише душею світитися, Як пристань знайдеш у мені. Вже чоботи стерто до дір У пошуках того, що втрачено, знайди І як зможеш пробачити До світла, за руку, веди